مفتی صاحب دوسرا جو بڑا ایشو یہاں پہ امریکہ میں ہماری کمیونٹی فیس کرتی ہے اسے سیریس ایشو آن گوئنگ ایشو فار سیون ایئرس یہ حلال اور زبیہہ کا ہے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا مختصرن حلال اور ذبیحہ کا فرق بتائیے حلال اور حرام کیا ہے اور اس میں ذبیحہ درمیان میں کہاں سے آتا ہے۔ باقی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے اور یہ ٹاپک بڑا سینسیٹو ہے اور اس کی زود پیش آتی ہے۔ جی اصل میں ذبیحہ ذبح کا مانو تو کاٹنا جی ظاہر ہے کہ اس میں جانوروں کو کاٹا جاتا جی اسے ذبح کہتے اور اس طلاح شریف میں ذیبہ کہتے ہیں کہ جانور کی سانس کی نالی غذا کی نالی اور خون کی دو نالیاں ٹوٹل چار نالیاں جی. ان میں سے اکثر کو کاٹ دینا جس جی. کو کہتے ذیبا اچھا اس سے یہ ہوگا دم مصفور جو ناپاک خون ہے وہ اس کا نکل جاتا ہے اور جانور ذیبہ ہو جاتا ہے اور وہ جانور کھانے کے لیے حلال ہو جاتا ہے اس کو کہتے زبیا اس لیے حلال اور زبیا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو یہ خاص طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یہ مسلمان نے ذبح کیا ہاتھ سے ذبح کیا سنت طریقے پہ کیا فرائض واجبات پورے کیے یہ تو ہے ذبح اور حلال کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کسی یہودی نے کوشر اگر دیا ہے تو کوشر حلال ہے لیکن وہ زبیا نہیں ہے یہ حلال ہے लिहाजा وہ کھا سکتے ہیں تو یہ حلال ذبیا زبیا کا بنیادی فرق ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھی اور زبیا بھی ہو جو <متلاح> بہت بڑا مسئلہ ہم لوگ فیس کرتے ہیں کہ ہم نائنٹی نائنٹ پاؤنڈ ریگولر بڑی مارکیٹ میں ملتا ہے چکن ہم دو ڈالر کا پاؤنڈ لینے جاتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ حلال ہے زبیہ ہے اب یہ بتائیے کہ مشین کے ذریعے جو ذبح کرتے ہیں جانور کو اس پہ ٹیپ لگی ہوتی ہے وہ ٹیپ چل رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے کیا وہ زبیحہ صحیح ہے یا زبیحہ کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ سے کیا ہوا اور زبان سے لیا ہوا اللہ اکبر تکبیر پڑی ہوئی وہی زب بہت اچھا سوال کیا اور اصل میں اسی ٹاپک پہ ہی بات ہمیں کر رہی ہے جی ورنہ تو ذیبہ ہاتھ سے کر لیا بہت جی سے طریقے ہیں جی لیکن اصل مشین کا جو ضبیہ اس پر سوال اٹھتا جی ہے کیونکہ جی مش... آج کل کا دور ایسا ہے کہ اس میں ایک دو بکروں کی ضرورت نہیں ہے دو... دو... دنیا میں ملینوں ایک ایک دن کے اندر ملینوں مرغیاں چاہیے جی ملینوں بکرے چاہیے اب وہ ہاتھ سے کتنی آپ کاٹیں گے الگ بات ہے کہ سنت طریقہ وہی ہے کہ جانور بٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے وہ ہاتھ سے ذبح کرے کہ مسلمان تو یہ یہ افضل صورت تو وہی ہے سنت طریقہ وہی لیکن اب یہ سوال کہ اگر مشین سے ذبح کیا گیا تو آیا وہ بھی شرن حلال گوشت ہوگا یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ نوعیت ہے مشین کی کیا ہے کہ کس نوعیت کی مشین کس طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جناب وہ ٹیب لگا دی ہے اور اس میں اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے اور یہ مشین جو ہے کاٹ رہی ہے تو یہ تو کھلا کھلا حرام ہے اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہاں مشین کا استعمال اب شریعت کے قواعد کی روشنی میں آپ نے کیا اور وہ اس طریقے پر آپ نے ذبہ کیا تو مشین کا ذیبہ بھی حلال ہی ہوتا ہے ایسا है? نہیں کہ وہ حرام ہو جائے مشین کا طریقہ خلاف سنت ہے سنت طریقہ وہ نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے گوشت حرام نہیں ہوتا اگر مشین کے ذریعے سے آپ نے شرائ ساری پوری کر لی ہے اب سوال کہ آج کل مشین کے ذریعے ذبح ہوتا ہے اصل میں مشین کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں ایک مشین کی نوعیت ہی ہوتی ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آدمی جو بٹن دباتا ہے اور وہ مشین چل پڑتی ہے تو کچھ چھری لگی بھی ہوتی ہیں ان کے نیچے مرغیاں لٹکی ہوئی ہیں اب وہ جیسی مشین چلتی ہے تو ایک اور آدمی کھڑا ہوتا ہے جو اس چاکوں کے آگے وہ جانور کی گردن کرتا رہتا ہے وہ اب اس میں سوال جو زبا معاون ہے اس کے لیے بھی اللہ کو پڑھنا ضروری ہے یا بٹن والے کے لیے کافی ہے تو اس کا جواب فوکا نے یہ دیا کہ دونوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ زیبا کے عمل میں اس کے ساتھ شامل ہے ایک یہ نوعیت ہے ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بٹن جب دباتا ہے اور وہ مرغیاں جو ہے وہ اس پہ لٹکی بھی ہیں یا جو جانور لٹکا ہوا ہے مشین چل پڑتی ہے مشین چل پڑتی ہے اور, مسلسل چلتی رہتی ہے اور وہ جانور آ کے کٹتے رہتے یہ آتے کہ سارا دن مشین ہے سارا دن تک جانوے ہو جاتے ہیں اب اس میں سوال پیدا ہوا کہ وہ جو بندے نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بٹن دبا دیا اور مسلسل مشین صبح سے شام تک چلتی رہی اور کئی لاکھ مرغیاں زبہ ہو گئیں۔ یہ حلال ہے یہ حلال نہیں ہے یہ سوال ہے اس میں جو علماء کی مختلف رائے ہیں اور ایک علماء کی رائے کہ یہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس نے جب بسم اللہ اللہ اکبر کے اور پھر اس کے اوپر جو ہے انڈیا کے اندر ہندوستان میں گجرات میں سیمینار ہوا اور فکا اسلامک اکیڈمی وہاں کی فکا اسلامک اکیڈمی جو ہے اس کے اندر علماء نے سیمینار کیا تو علماء کی تین آراہ سامنے آئیں پہلی رائے یہ آئی کہ اس میں جو پہلا جو پہلی جو مرغی ہے یہ پہلی جو کھیپ ہے وہ حلال ہے اور باقی ساری آرام کیونکہ پہلی کے اوپر بسم اللہ کے اوپر پڑا گیا ہے اور وہ کٹ گئی اب اس کے بعد باقی سب آرام یہ ایک رائے دوسری رائے یہ آئی کہ نہ پہلی حلال نہ دوسری حلال سب آرام دوسری رائے یہ آئی, آئی. اور تیسری رائے جو یہ آئی کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں جب بسم اللہ اوپر کر کے اس نے بٹن دبایا اور وہ مشین چل پڑی اور جانور وہ چھوری پناتے گا اور کٹتے چلے گئے تو جب تک وہ مشین چلتی رہے گی جب تک وہ زبا کا عمل چلتا رہے گا اس وقت تک جتنی مرغیں زبا ہوگی سب آلال آل ہے अच्छा یہ अच्छा تین آلال سامنے آئی हुँ हुँ اب اس میں یہ میرا ذاتی رجان یہ ہے اور یہ جو ہے وہ اس رائے کو تیسری رائے کو جو ہے وہ ہندوستان کے بہت بڑے جب وہ مفتی تھے مجاہد الاسلام قاسمی مفتی مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ رہے اور انہوں نے جدید مسائل پر بڑی ریسرچ کی وہ ایسے جیسے ہمارے پاکستان کے جسٹس تقی عثمانی صاحب, تقیشمانی صاحب کے لیول دا دا کے آدمی ہیں جی. وہ ہندوستان کے اندر اسی طریقے سے مولانا سیف اللہ رحمانی جو ہیں انہوں نے جو اس حوالے سے انہوں نے اس تیسری جو صورت اس کی تائید کی اور کہا کہ یہ تیسری جو صورت ہے اس صورت کے مطابق یہ جانوا حلال ہے اور وہ مرغیاں جتنی ذبا ہوئی ہیں بسم اللہ کا پڑھنے پہ سب حلال ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ اصل میں کے جو عمل میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں زیبا کے عمل میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ جانور بسم اللہ اللہ اوپر کے نام پہ ذیبا ہو لہذا لہٰذا بسم اللہ اللہ پڑھا گیا ہے بسم اللہ دوسری شرط یہ کہ ذبا کرنے والا مشرق نہ ہو مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو لہذا مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کے یہ کیا اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ دم مصفو جو ناپا خون ناپاک خون خارج ہو جائے اور وہ بھی اس عمل سے وہ بھی خارج ہو گیا تو تینوں بنیادی جو شرطیں تھیں زیبا کی پوری ہو گئی ہیں لہذا اس کے حرام کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں کیوں اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے کوئی عمل شروع کیا جاتا ہے وہ عمل جب تک اختتام پذیر نہ ہو جائے تو اس بٹن دبانے والا ہی کائی عمل کہلاتا ہے سبحان کیونکہ جب درمیان کے اندر ایک جو ہے وہ فائل مختار شامل نہ کیونکہ دیکھیں جب بٹن دبتا ہے یہ بٹن دبانے والا یہ ایک مختار خود مختار آدمی ہے اور جب جانور ذیبا ہوتا ہے ذیبا کرنے والی وہ چھری ہے وہ ایک غیر مختار ہے وہ جو خود مختار چیز نہیں ہے اور پھر جانور زیبا ہو رہا ہے اب کہتے فرمایا کہ وہ عمل کرنے والے اور ذیبہ ہونے والے جانور کے درمیان اگر کوئی غیر مختار چیز آ جائے تو پھر وہ عمل کی نسبت اس بٹن دبانے والے کی طرف ہوتی ہے کہ یہ اس نے کیا ہے لہذا یہ جب بٹن دبا دیتا ہے تو اس کا ہی امر یہ ممتد ہو گیا لبا ہو گیا اور یہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ بارہ گھنٹے تک یہ مشین چلی تو بارہ گھنٹے تک اسی کا عمل زبا ہے اور وہ ایک بسم اللہ سارے جانوروں کے لیے کافی ہوگی اور ایسی مثالیں فقہ کی موجود ہیں کہ لکھا ہے فوکارے کہ اگر کسی نے دو تین بکریاں جو ہے اوپر نیچے رکھی ہوئی ہیں اور بسم اللہ اللہ اوپر کر کے اسے ایک چوری سے ساری کاٹ دی تو وہ اے کی بسم اللہ کافی ہے اور ایک سے گلے کاٹ دیے تو پانچ بکری زیبا ہو گئی تو وہاں ہر بکری کے الگ زیبا کی کا حکم نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ کا تعلق زبا کے عمل کے ساتھ ہے کہ زیبا کا عمل جتنی دفعہ ہوگا تو اتنی دفعہ آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے اور یہاں پانچ بکریوں کے گردوں پہ بسم اللہ اکبر کے آپ نے کاٹا تو ایک عمل ذیبہ ہوتا تھا ایک بسم اللہ کافی اسی طریقے سے یہاں پر جب بسم اللہ اللہ کو پر کے اس بٹن دبایا تو ایک ہی عمل زیبہ ہوا اور اس ایک عمل زیبہ سے صبح شام تک 500 سو مرگیاں کٹ گئیں تو ساری کی ساری حال آل ہوگی اور لہذا وہ اتنے بڑے مفتیوں نے اس, اس رائے کو اختیار کیا اور جو میرا رجال یہ کہ آج کل دنیا کے اندر جو حالات ہیں کہ مشینی زبیہ اتنی تیزی سے گھروں کے اندر آ رہا ہے دکان میں آ رہا ہے اور لوگ اس کو کھانے پر مجبور بھی اور کھا بھی رہے لہذا جو ہے اس کی وجہ سے عموم میں بلوا بھی ہو گیا اور جب مفتیوں نے اس کی رائے کو وہ بھی کیا اور اس کی تائید بھی فوکا کی بارتوں سے موجود ہے لہذا جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ مشین کا ذبح اس طریقے پر اگر ہوا ہے تو وہ حلال ہے اگر اسے ٹیپ لگا کے اگر کر رہا ہے تو وہ حلال نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اتنی تفصیل سے اپ نے ما شاء اللہ جواب دیا ہے کہ جا میرے اپنے ذہن میں بہت سارے جو سوالات تھے وہ اپ نے غائب دی کر دیے دی لیکن یہ میکناائزڈ اور مشینی سلسلے کے سلسلے میں چھوٹا سا مجھے جوک اگر اجازت تو میں ایک زمانے میں یہ بھی وقت آئے گا کہ ایک بہت بڑی فیکٹری کے اندر صرف ایک انسان ہوگا اور ایک کتا ہوگا انسان کی جاب صرف یہ ہوگی کہ کتے کو روٹی دینی ہے یعنی وہ مشین سب کچھ کمپیوٹرائز طریقے سے چلے گی سب کچھ انسان کی جاب صرف ہے کتے کو روٹی کھلانا اور کتے کی جاب ہے انسان پہ نظر رکھنا کہ یہ مشین کو چھڑے نہیں یہ so, نہیں وہ اتنی آٹومیٹک سے چلے گی اب سائنس ترقی کر رہی ہے لیبر ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے اس لیے سارے مشینوں کے ذریعے کام ہو رہے ہیں اور ہوں گے مزید تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہ ان فقہی مثال پہ ہم اپنے دین کی طرف سے یہ رائے لیں اپنی گائیڈنس لیں کہ یہ جس مشین کے بارے میں بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر بٹن دبانے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر کہ بٹن دبایا تو اس اس مشین کے ذریعے جتنی دیر وہ مشین چلے گی جتنے جانور زباں ہوں گے وہ سارے زبی ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب